Presupusul iubit al Simonei Halep a spus adevărul despre Relaia cu Tenismena, am întâlnit o pur întâmplător la. După ce tabloidele din România au scris ce este noul iubit al Simonei Halep, te opa a cing să le murească situația pe pagina sa de Facebook. Aflat la mea. Acesta a precizat ce relația dintre el sub ei juctoarea de tenis nu este una amoroasă, ci de amicicie. Bun dimineața. Bun dimineața. În urma articolelor aprute în spațiul public, Doresc să fac următoarele precize: Nu a existat subliniere nu există o relație amoroasă între mine, subliniere Simona Halep. Iubesc sportul, am studiat liceul sportiv, subliniere Facultatea de Educație Fizic subliniere Sport Constanța. Ca atare, sunt un fan al Simonei Halep, subliniere -i. Al tuturor sportivilor, a subliniere acum cred ce toți românii ar trebui să fie în este adevărat faptul ce frecventez cafenea UaseH, unde l-am cunoscut pe Tatle Simonei, cu care am o relație bună de prietenie. Am tot respectul sublinierei considera a fac de domnul Halep, este un om deosebit, care a făcut sacrificii mari în toată cariera Simonei. Am întâlnit-o pur întâmplător la munte sublinierei, de asemenea, merg de mai mulți ani la turneele ei din America. Cine încelege sportul de mare performanță ar trebui să o aprecieze pe Simona pentru performanța genial realizată, dar sublinierea pentru faptul ce este ambasadorul numărul 1 al României pe toate planurile. Se o susțin atunci când câ Tig, dar mai ales atunci când pierde un meci. S-au inventat multe lucruri neadegrate despre mine personal. Tot felul de zvonuri subliniere ipoteze false în necuno subliniere de cauză, se confund o relație de amicicicie, prietenie, una amoroasă care categoric nu există. Consider ce e de datoria mea ca berbat machedon, se să clarific această situație. Simona este o fată special, modest, ambicioas, care are nevoie de linie subliniere pe subliniere și susținere pentru a subliniere și continua cariera subliniere și se reprezinte România la cel mai înalt nivel. Vem mulțumesc pentru încelegere!